Pred velikim rojstvom Premnogo mater je izdahnilo na porodu, ko so življenje dajale narodu. Premnogo jih solzah je zajhtelo, če čeprav umrem, saj moje dete bo živelo. Tako umiramo zdaj mi, ki v naš življenje se poraja in vsak mrtvak tam rak kriči, upri, upri se raja. Težko, težko nam je umreti. Ker čas je v nas, ki zdaj ga niše, ker že slišimo otroka, ki že diše. Zato nam je tako težko. A vendar je vsakdo kot mati, pripravljen sebe žrtvovati.